212,5 кг з половиною кілограмів у жимі лежачи. Запорізький паверліфтер, військовослужбовець Євген Олексенко, встановив новий рекорд змагань на відбірковому етапі ігор нескорених 2023 який відбувся у Львові. Я показав нормальний в принципі задовільний результат за той час, який я тренувався. Звичайно, хотілось би краще. Рекорд змагань. Це, це рекорд змагань як в Україні, так і за кордоном, тому що 212 з в цих іграх ще ніхто не жав. Мої в цій категорії було десь шість людей, по-моєму. 6, да, 6. А взагалі паралітингу брали участь ну, десь, не знаю, 50. В іграх нескорених Євген Олексенко бере участь 2017 року. Каже, хто сам учасників національного відбору представлятиме Україну на міжнародних спортивних змаганнях «Інвіктус Геймс» у вересні в Дюссельдорфі, допоки невідомо. «Щодо відбору я не можу нічого сказати, він ще буде через десь, відомо, в кінці місяця, може через 2-3 тижні приблизно. Тоді вже скажуть склад. Я тільки скажу, що буде 24 і Тайра, тому що Тайри дозволили, ну, і вона пропустила через провал змагання 22 да, року. Ігри нескорених міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі були засновані в 2014 році у Великобританії. В них беруть участь діючі військовослужбовці та ветерани, які дістали поранень і пройшли реабілітацію. Українські воїни вперше взяли участь в іграх нескорених у 2017 році.